Я балакалазірую, і там... Чую свистулька летить, бо є габкалка така. -бо -бо, а є... Ось так. Летить. Кажу, Іра, все, поки. Бо летить якась фігня, кажу. І я не встигла. Я впала під забор, і тут на ногі у мене було три рани. І на голові это, земля була. І я, як обернулася, і такий втоп пилі стояв, сказав, до неї не підходить. Ми не підходимо. А тут ми чесник посадили зі з іншого чесника. А що робить? Ну в життя просто сайця, Вон, Цибулька вона така маленька була. Кажу, ладно, весною буде зелененька, будемо їсти. Ну що робить? І картошку не викопали, бо вона горох. Ну, зато хоруські викопали. Куди я поїду? Так, да, приходили, воєнні приходили, я нічого не скажу. Боже, як вони вговарювали. Та да ми дамо вам гроші. Ну, їдьте до нас на Закарпаття. Ну, в общем, це прилагали. Отак, такі потолки. Ми були тут до послідку, до послідку. Лежали даже ночью до, до щедая, мы накрывались одеялом, ну, лёп-лёп на нас, лёп-лёп. До соседей у подвал, ну, это буквально две недели, как раз с окончанием, чтобы нас не, повелили там, конечно, поставили буржуйку. Хозяин нам с першого дня оказал, чтобы что мы там были. Ну, какось недавно, своя хата, что насчет харчування. Нам сильно солдати допомагали і гуманітарки у нас непогані були. Пожіли, буржуюки, поставили тепленько, трошки трохи вже тюплив у нас, радіо, через повербанк робить. От повербанку там лежить, Андрій генератор заправляє. Відкриваю, вона стоїть. Я захожу, а вто литішло. Кажуть, там така ятелиця, ну, кажу, стоїть. Я що? не знаю, що це таке. Багірка прийшла до нас перумайска. Вона дуже добра і чуйна собачка. Вона хоче, як хто хоче її гладити, вона дає собі лапку, так оставить. І її гладимо. Дуже миласкава собачка. Ми б хотіли, щоб хтось попала в на добрі руки. Прожили всю війну Зараз Богу дякувати освободили наші солдати. Та й живемо так, як то ще каже, світла в нас немає. всі контужені. Як то ще каже, газу в нас нема, світлу нема.